ہوں گے جب عزت افزائی اور سارے ہوئے ہوئے تھے اور اگر میں امی ہزور سے بات کرتی تو میری بہت کتے والی ہونی تھی تو پھر میں نے ان سے ان کو بلایا نہیں था تھا اور okay. ہم نے کو صرف okay. الیکٹرا یونیورسٹی کی طرف نکل پڑے آج ہمارے سامنے ایک عدد بلو بیری اور جا رہی تھی تو بٹ میں نے اگنور کیا جا معاف کیا تجھے اس کے بعد ہم یونیورسٹی پہنچے اور ایز یوزول جو انکل نے میرے لیے گیٹ کو اوپن کر دیا تو ہم لوگ گزر گئے اور آج کوئی بھی یونیورسٹی کے اندر بلاکج یا جو تھی رکاوٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی تو پھر میں نے بھی موقعے کا فائدہ اٹھایا بھرپور طریقے سے اور میں نے جا کے وہاں کھڑے ہو گئے اب وہاں میرے جانے سے پہلے ایک آلریڈی لالی کھڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے اپنی لالی کے ساتھ جا کے انگریزنی لگا دی یعنی کہ وائٹ باجی لگا دی اور یہاں پر جی ہم لوگوں نے جو بھی نان پکوڑے کھائے اور وہ کھانے کے بعد ہم لوگ اینڈ پہ فٹافٹ واپسی کے لیے نکلے آج ہمارے آگے پھر کل کی طرح ایکلو بازی جا جاری تھی کالا شاہ کالا میرا کالا اے سردار گورے کرو سوری دفاع کرو پھر ہم نے اس کو کروس شوز کیا اور یہ اپنی منزل مقصود کی طرف مڑ گئی اور یہاں سے ہم بھی اپنے منزل مقصود کی طرف مڑ گئے اور یہاں سے ایک چاچا چا جی نے بائک نکالی مجھے دیکھتے ہوئے بڑی شوں کر کے وہ اپنی طرف سے بڑے یس yes میں نے دیکھا بھی آگے سے میں آ رہی بٹ کوئی نہیں عزت ہی کوئی نہیں دیتے انہوں نے آگے سے شو کر کے نکالی اور میں نکل گئے پھر ہم بھی یہاں سے اپنے منزل مقصود کے ساتھ مڑ گئی یعنی کہ ہم اپنے گھر جانا تھا تو مڑ گئے اور یہاں پر جا کے مجھے ایک دم یاد آیا کہ مجھے یہاں پر ایک کام تھا تو پھر میں نے وہاں سے وہ کام کیا اینڈ دین میں جو ہوں وہاں سے نکل گئی گھر کے لیے اور پھر گھر پہنچ کے ساتھ ہی میں نے ششکا مارنے کے لیے جوس لاس میں نے کالا تو آگے سے ششکا میرا ایسا بچا کہ مجھے سواد آ گیا جوس ہی کم تھا تو پھر میں نے اس کو اٹھا کر غصے سے باس کر میں پھینکا اور ساتھ میں ایک کیک لیا انجوائے کیا اس کے بعد پھر مجھے تھوڑی دیر بعد دوڑا پڑا تو میں نے کُلفہ کھایا اور کھانے کے بعد پھر مجھے دوڑا پڑا تو میں نے لیپ ٹاپ کھول لیا اور تین چار گھنٹے جو لگاتر کام کیا پھر میں اس جامنا لو اور اس کے بعد پھر میں نے رش کیا اور رش کرنے کے بعد میرا دل کیا تو میں نے پیزا آڈر کر دیا اور ساتھ میں ایک تھا چکن پراٹھا رو یہاں پر کھانے کا مزہ ہی اپنا ہے کیونکہ مجھ سے کوئی حصہ مانگنے والا نہیں ہوتا تو میں نے اس کو تسلی اور اسکون سے بیٹھ کر کھایا اس کے بعد میں نے جی شیک بھی اگنور میرا گلاس وی آر پیور پینڈو دین میں نے کسی بگانے نکا کے چھوارے کھائے دلی بہت افسوس ہوا بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی چلو خیر ادھر ہمارا بلاگ ہوا ہے ٹاٹا بائی بائی